Десь почало 10-го сталося витік газу, угарний газ через, через поломку в димоході. Я перше прокинувся почало 10-го, мені почалось спазми в голові і парчити горло. Потім, потім захожу до хати, бо я вийшов на вулицю, бачу дідові погано. Так пояснює ситуацію, яка трапилася у житловому будинку села Гребиненка Старокостянтинівської тергромади мешканець Андрій Мазуренко. Всього цього будинку проживає вісім людей. Очі, мама моя, сестра і сестри і дочка менше. Я і моя, моя жінка і дідуська. Також з ними мешкає бабуся, яка не ходить, додає Андрій. Та каже, найгірше відчатного газу стало його відчиму. Очім уше, знання, в відчиму. Очим пав ще без сознання, овсенький побелів, лежав без сознання, я його зловив. Він тако впав мені до ніг, я його зловив, тримав. Потім гукнув жінку, жінка – скору, допомогу, в води взяли. Воду в рот, щоб обризкати його, і почочині, щоб дотями, і зразу його на вулицю, на чисте повітря, на ганок його посадили. Андрій Мазуренко розповідає, як діяв одразу після того, як викликав швидку. Я зразу котла виключив і перекрив, перекрив трубу, щоб не було більше, і відкрив всі форточки по вікнах, щоб у газ і всіх на вулицю. Витягну. Дідусь Андрія Дмитро визнає помилку у необережному поводженні з котлом. Запалив, розумієш, а витяжки не було, ще не поставлено. Ти у гарний газ пішов, ти їх прихватив, а я там, баба ще далі, бо баба не ходить. До баби ще не дошов згор. До. У ступені середньої важкості поступило троє дорослих та однорічна дитина в Старокостянтинівську багатопрофільну лікарню, розповів телефоном виконуючий обов'язки директора лікарні Дмитро Саліпа. Загрози життю як такої не було, але вони підлягали госпіталізації, проведенню дезінтоксикаційної терапії, симптоматичного лікування. Ми їх госпіталізували в терапевтичне відділення, провели всі заходи лікувальні. На даний час, сьогодні понеділок, люди виздоровіли повністю здорові, проходять контрольне обстеження. Аналізи і до, в кінці дня будуть виписані в задовільному стані, в нормальному додому. Що стало причиною отруєння чадним газом чотирьох членів сім'ї, головний інженер акціонерного товариства «Хмельницькгаз» Олександр Лоб телефоном розповів. Сам споживач без погодження, без попередження старо відділення про виконання будь-яких робіт по реконструкції системи, самовільно наняв людей, які приїхали до нього, самовільно зняли, Котел, який в них працював і знаходився в експлуатації, замінив цей котел. Відсутність димоходу і відсутність датчика тяги спричинило вихід у угарних газів приміщення, де був встановлений втопочний, де був встановлений цей котел. За словами Олександра Лоба, надано інформацію споживачам, щоб вони офіційно звернулися в Старокостянтинівське відділення для обстеження даного приладу для подальшого його функціонування. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.